אדון שוקו! שלום ילדים וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית השירים האהובים. אני את רורמי והיום נשחק את המשחק נחשו על מי אני חושב. מוכנים? שלום לך דרורי, כבוצתי לביקור. שלום לך שבתי, רוצה לשחק איתי משחק? כן, אני הכי טוב במשחק הזה בעולם. איזה משחק? למשחק קוראים נחשו על מי אני חושב. מוכן? כן, אני רוצה לשחק איתך. איך משוחקים את זה? אני חושב על מישהו ואתה צריך לנחש על מי אני חושב אני יודע, אתה חושב עליי לאö... אני לא חושב עליך, אני חושב על מישהו אחר יש לו שיערות קטומות! לא, אין לו שיערות כטומות אבל אני יכול לגלות לך שהוא היה זמר נו, אני זמר אבל יש לו שיר שקשור לשוקו שוקו נו, אני אוהב שוקו זה בטוח אני הוא לא סתם זמר שבתאי הוא היה זמר בזמוני! תשריטאי ושחקן אה זה אבל לא אמרת ني راك زمراني لوغان بيزموناي. از لما انا خوشب؟ انا خوشب على على على نوتيل رمس. هالشيم שלו متخيل باوت لا لا ارلي، اغوانيا. اغوانيا ده بعين. ارلز قعت. ارل ده بهي. استن لي עוד עוד. ا و كروف ا اريك. نخن ميوت اريك. ايش ده ما خبرتني ما خو لا. אריק אה... אה... אריק אה... אה... איינשטיין! ארי... איינשטיין, ידעתי שזה אריק איינשטיין. ואני מאוד אוהב את השיר שלו, אדון שוקו. תנגל לי אותו? אני יכול לנסות. מוכן? כן! אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו אדון שוקו אחר הוא מצחצח נעליו מסרק שערו והולך עם עקל ובגבעת בוקר, הוא אחכלה והנה בית ירוק, דלת אדומה גלינגלינגלינג בפעמון בוקר טוב, אדון שוקו שוקר טוב, אדון שוקו מה נעשה? אולי נלך לבקר חבר שלנו אדון שוקו אחר שוקו שוקו, שוקו. שני אדונים שוקולדים בחובות צועדים הולכים זה עם זה מדברים.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 שוקולדים בחובות סועדים צהריים ושמש חם אני עייף! אומר אדון שוקו אני רעב! אומר אדון שוקו אני צמא! אומר אדון שוקו! שלושה אדונים, שוקולדים צועדים למסעדה שלושה אדונים יושבים צועדים, סלט ומרק ופלבל ממולה וכבר לא ילכו לבקר חבר שלהם, אדון שוקו אחר שוקו, שוקו, שוקו, שוקו אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו אדון, שוקו אחר הוא מצחצח, נעליו מסרק שערו והולך עם הכל ובקבעת רוח קלה והנה בית ירוק, דלת אדומה גלינג, גלינג, בפעמות שוקו, שוקו שוקו, שוקו